قبل الفاصل كنا نتحدث عن الذين يحجبون عن الله تبارك وتعالى من هم الذين يحجبون ماذا يكونوا ارتكبوا في حياتهم أي إنسان وقع في معصية يحجب قطعا قد يكون الحجاب كثيف أو قليل طويل أو قصير أي معصية دكتور أي معصية المعصية حجاب بين العبد وربه طب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أكاد أقول أكبر عقاب يصيب المؤمن أن يحجب عن طبه تماما أب كامل تربوي عالم جليل رحيم له علاقة مع أولاده طيبة إذا قال لي أحد أبناء لا تكلمني أكبر عقاب هذا صحيح. أكبر من الضرب لا تكلمني فالحجاب أبلغ شيء للمو اللي عنده إحساس اللي عنده حساسية اللي عنده هيك مشاعر لطيفه هذا عقاب كبير جدا والمقصود بان يحجب عن الله اي لا تنعقد صله, صلة بينه وبينه أبداً, ابدا يعني ممكن يصلي لكن لان لا يذوب. ذنبه حجبه عن ربه يقرا قران لكن لا يتدبر أبداً ولا يخاف حتى قيل من صلى ولم يشعر بشيء من قرأ القران ولم يشعر بشيء من ذكر الله ولم يشعر بشيء فليعلم انه لا قلب له ما له قلب اساسا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا المعاصي والآثام تحجب عن الله عز وجل، يعني مثلا بائع جاءته امرأة تريد شراء قماش متفلتة ملأ عينيه من محاسنها وتكلمها كلاما لطيفا في نوع من الغزل مثلا هاللون بيلبألك يعني مثلا أدنى العصر راح يصلي أنا لا أصدق أن يستطيع أن ينعقد مع الله صلاة. لما استمتع بمحاسنة لما تكلم كلام رقيق لا يليق ببائئها لا يحرم الصلاة لكن يحرم حلاوة الصلاة نعم حلاوة الإيمان في الصلاة فلما غابت عنا حلاوة الإيمان كرهنا الصلاة ما لها معنى حركات وسكنات والله صدق أنت تصف كره الصلاة أبدا يعني في ناس يصلي ويكرهها لأنه عبء عبء عليه كبير ركعتين سن قبلية والفرض وصنة بعدية هو محجوب عن الله عز وجل لذلك كل الخواطر تأتيه في الصلاة عنده واحد ثلاث سنة دي تاجر بحل مشاكل أول صندوق أول ركعة والصندوق الثاني بتانية ركعة والثالث بتانية ركعة لكن لما نحجب حجبنا عن العباده الأولى في الإسلام لكن لما نتنعقد الصلاة مع الله يسر بالصلاة أبداً لا, لا بد من صلة أبداً أرحنا بها سيجي كلمة واحدة الآن أرحنا منها والعيادة. والفرق كبير بين أرحنا بها وأرحنا منها إن شاء الله نكون كما كان الحبيب عليه الصلاة والسلام نعم. بها يا رب إذا دكتورنا المعادلة الإلهية يفترض في كل إنسان يصلي أن يذوق حلاوة الصلاة طبعا والصائم أن يذوق جمال الصيام يعني خمس صلوات بإقامة وأذان وسنة قبلية وبعدية وما في صلة بالله معقول العبادة الأولى الأولى المتكررة التي لا لا تقف بحال ان تؤدى شكلها هي المشكله اذا حينما عصى الانسان ربنا سبحانه وتعالى حرم ان يتذوق لذه العباده حرم دكتور؟ حرم لذه الايمان، حلاوه الايمان. نعم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. ثلاثة. واحد ان يكون الله يعني في قرانه والنبي في سنته احب اليه مما سواه. متى عند التعارض طبعا أي إنسان مسلم بالأرض كلها تقول له سائلا أليس الله ورسوله وحبه لك طبعا طبعا طبعا طبعا أما حينما لما تعارضت مصلحته المادية لازم يستورد بضاعة فيها فيه شيء محرم لك مضطرين عندي أولاد لما هو سمح لنفسه يقترب من المعصية فقد لذة القرب من الله يعني. أجمل شيء بالدين قرب من الله يعني حلاوة الإيمان لما عصى الله عز وجل فقد حلاوة الإيمان كلام مهم كلام مهم جدا وفي الدين شكل صلوات أذان إقامة فرض سنة قراءة تجويد ركوع سجود تمام كله تمام أما هل إن عقدت الصلاة مع الله هل بكى في الصلاة هل شعر بالقرب من الله بدان في عنده مخالفات، في اختلاط، في مخالفات، في ربا. طريقه بالشراء غير مقبوله، في بيع ربوي، شراء بتقسيط ربوي، ما خالف الله عز وجل حرم حلاوه الايمان، صيف الدين شكل. فاصبح جسدا بلا روح ابدا يصلي لكن لا روح أبداً. بهذه الصلاه. وعند إذن تتعطل وعود الله للمسلمين، كل ما معطله. يعني عفوا بدي اجيب مثل بس ما بتمنى يكون في تشاؤم منه. بيت في ثلاجة، في فريزر، في غسالة، في مكيف، في مروحة، في في في ميكروويف، شو بيخطر باقي أجهزة، بس ما في كهرباء كله واقف وكله قطعة بلاستيكية عبأ عليك فإذا جاءت الكهرباء الغسالة غسلت والثلاجة بردت والميكروويفين سخن لك الأكل بدقائق، والمروحة كيفتك كله اشتغل عفوا هلا لأنه التيار الاساسي مقطوع فمن هم اشقى الناس؟ يحرمون من الاتصال بالله لاسباب تافهه ما له مرتكب جريمه، ما ارتكب جريمه الزنا، ولا قتل، ولا شرب خمر ابدا، بس الاشياء الصغائرة تتراكم، يعني انت ماشي بطريق عرضه 60 متر على اليمين 30 وعلى اليسار 30، في على اليمين وادي سحيق وعلى اليسار وادي سحيق، الصغيره حرفت المقوى سنتي واحد، صنطية بس, بس بس ثبتته ثبت الإنسان على هذه المخالفة البسيطة إطلاق البصار لكنه لم يستغفر عنها ما استغفر صغيرة إذا ثبتت قادته إلى الوادي لذلك قال النبي الكريم لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار يعني مثلا يبلغوك السفر بالصيف يكون الدولاب فيه كمية هواء محددة بحيث أنه على السرعة الهواء بتمدد فإذا كان ضغط العجلة لأقصى شيء تنفجر نعم. وإذا انفجرت حادث مريع ومميت فأنت حريص بالسفر أن تتبع تعليمات الصانع بيالك لازم يكون بالسفر في حجم الهواء غير حجمه بالمدينة نعم. ماشي على الميتين على المية وخمسين والجو حار والهواء تمدد فجر الدولاب راح حادث مميت صار ليش بكل شيء تتبع تعليمات الصانع لإعتقادك الجازم أن الصانع هو الجهة الوحيدة الخبيرة في سلامة هذه الآلة وفي فعليتها فأنت بدافع من حبك لذاتك من حرصك على سلامتك وسعادتك في الدنيا تتبع تعليمات الصانع والكتاب والسنة تعليمات الصانع وحل هذا الحجاب التوبه والاستقامه ابدا التوبه أبداً الاستغفار أبداً عن الذنب والاستقامه محاوله عدم العوده لابدا ابدا جميل جميل الله يفتح لك يا دكتور والا يصبح الانسان جسدا بلا روح يصلي ولا يدرك يقرا قران ولا يخشع لن كلام النبي صح كلام المقصود لن لن تغلب امتي من 12000 من قله مليار و800 مليون ليست كلمتهم هي العليا وليس امرهم بيدهم وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل